منين كتسمع نابولي فراه هنايا على البيتزا الاصليه التقليديه ديال ايطاليا وما يمكنش نجبدوا المدينه على مارادونا واللي عنده مع النابوليين قصه عريقه وامجاد تاريخيه اللي ما من سواء اقدم جداريه ليه بيتزا مارادونا كوارتير اسبانيول وبزاف ديال الحوايج اللي ليها في هذا الفيديو دير شي جيم وشو سبسكرايب وتبع معايا الفيديو حتى نابولي هي مدينه مختلفه كليا على باقي مدن ايطاليا لا من ناحيه اللهجه ديال النابولين ولا الثقافه ولا حتى الطريقه باش مصاوبين البنايات والازقه والشوارع ديال هذه المدينه اللي شعبيه بالزاف. على بزاف هادشي راجع بزاف ديال الاسباب واهمهم الاستعمار الاسباني اللي كان في هذه المدينه ومن البلايص اللي ما يمكنش نهضروا على نابولي وما نجبدوهاش هو شارع كوارتيير اسبانيولي اكثر شارع شعبيه في هذه المدينه والسبب هو الناس والجنود ديال الاسبان كانوا كيعيشوا في هذه البلاصه داكشي الناس اللي ساكنين في هذا الشارع هذا مختلفين بزاف على النابوليين خاصه وعلى الايطاليين عامه نابولي ما بين اكثر المدن السياحيه في اوروبا والسبب راجع أن نابولي كتجمع ما بين سحر العالم القديم والملامح العصريه ديال المدن الحديثه هاد الشي اللي كيخلي هاد المدينه وجهه لبزاف ديال الناس خصوصا العشاق فن المعماريه والاثريه وما يمكنش نهضروا على نابولي وما نهضروش على ال بيتزا تقليدية اصليه ايطاليه مارغاريتا اللي كنعرفوها كاملين واللي طايبه فرن الحطب التقليدي وهنا فين بنت اول بيتزا في العالم بنت اول مره في الولايات المتحده الامريكيه واللي تصوبات على يد المهاجرين الايطاليين اللي كانوا هاجروا لتما <تصفيق> ومن غير البيتزا اللي معروفه بها نابولي القهوه اللي غادي تشرب هنا مختلفه تماما هنايا كيصوبو قهوه مركزه بزاف اللي كتوصل بحال الكريمه. This <تصفيق> is a cream coffee. ومن الحوايج اللي كاينين في نابولي ومغاديش تلاقوهم في بلاصه اخرى اكثر عدد ديال الكنائس في العالم اللي كتوصل العدد ديالها ل500 كنيسه زيد عليها التراث الروماني واليوناني كذلك كنا كنعرفوا العلاقه ديال مارادونا مع الارجنتين والمكانه الخاصه كلوب جميع الارجنتينيين وكاس العالم ديال 86 اللي توجبي معه ومسار ديالو الحافل مع بوكا جونيور ولكن العلاقه ديال نابولي مع مارادونا هي علاقه كبيره ومختلفه بزاف في نابولي ما يمكنش تدوز شارع وما تلقاش شي جداريه ولا شي تذكار ديال مارادونا الناس لابسين التيوني ديالو على مدار السنه ما يمكنش تمشي لشي محل ولا شي دار وما تلقاش فيها شي حاجه على مارادونا هذا الشيء راجع للذكريات والامجاد التاريخيه اللي ما عمرو منساهم من, من نابولي والمسار ديالو مع الادجور الايطالي بالصح في نابولي مارادونا يعبد ويقدس تقديس يعني ماشي مبالغه ولكن بصح شي حاجه اللي كبيره بزاف ومختلفه على باقي دول العالم في نابولي كاينه ساحه سميتها ساحه مارادونا بيتزا مارادونا وهذه من البلايص اللي, اللي ما يمكنش نهضروا على نابولي وما نجبدوهاش وهذه الجداريه اللي كتشوفوها هي اقدم جداريه ليه في العالم نابوليون عندهم قصه وامجاد تاريخيه وعريقه مع هذه الجداريه في سنه 1987 عانوا نابولين بزاف من مشاكل وأزمات. حتى جملاضونا ودعم كأس إيطاليا في نفس السنة. surtout quand l'artiste. tout cela bien sûr n'est المدينة وترجع من جديد. un <تصفيق> هذه نابولي، أقدم مدينة في أوروبا، أكثر مدينة سياحية، أكثر المدن شعبية في أوروبا، واللي فيها أقدم جدارية لمارادونا في العالم. مارادونا، لانفان <تصفيق> روا، بوترا بوتاتر سابلو بيل كونسيكراسيون. ما تنسو الاشتراك، شي جيم للفيديو، مع مهم يجب أن عليه كان معكم موسى معلاوي دم دم في عبد الله